El paràmetre més objectiu per veure l'impacte ambiental que té un aliment és la petjada de carboni o la petjada hídrica. Sabent que una dieta on hi hagi preponderància de vegetals normalment té menys petjada hídrica i menys petjada de carboni, que una dieta que tinga, per exemple, molta carn o molts productes ultraprocessats o molts productes elaborats. Per exemple, una dieta vegana que es base en productes tipus tofu, eura o carn vegetal no és una dieta respetuosa en el medi ambient, perquè aquests productes són ultraprocessats que també tenen un impacte ambiental molt alt. Per la qual cosa sí que hi ha dietes que són més respetuoses per al medi ambient, però no necessàriament són les que la gent pensa que són. Hi hauria de veure quin tipus de carn és, eh, com s'ha produït aquesta carn. En general, sí, el que passa és que es poden fer moltíssimes salvetats. Depèn d'on visques, no és el mateix si tu tens aquesta dieta en països productors de carn on la carn està bàsicament lliure, com podem ser Argentina o a Uruguai, o si vius en un país on la carn s'ha d'importar o requereix pues, eh, cultivar-la en fer pienso, etc.